Може, інтернет, Ми обіцяємо сталати, щоб мені навчитись не здавати. цікаво. Тільки казікані, а позити мама на дівчині. Так що я б, там щось буду, у мене помітник свій буде. <звук> І потікай на столішки рідний клас, з усім школа вже почуєш наш. В перший клас ми вирушимо, нас Україна зустрічає. Закриваємо для вас двері. Всі вітаєм щиро вас! Зустріча шкільна родина цьогорічний перший клас. Будете гарно ви навчатись. Є для цього все у вас. Недарма ж вас будуть звати всі у школі перший клас! У силу знань ми То Тож це ж на відміну. З натхненням і невпинно. З азартом, з позитивом. у колективу. І хай нові знання ведуть до визнання. Вітаємо! -да Навчальним. 2022-2023 роком. Миру. Перемоги. Свободи. Любові. Добро. Бережіть себе! Ще вересня – радісне свято. Про нас розмова і увага нам. Ми вітаємо вас радо і шлем вітання любим вчителям. Шануйте, вчителя, за те, що вчить він нас життя любити, що його слово тепле і просте, нас кличе з книгою дружити. Та поки ще рік свій похід починає, а дзвоник останній, завалкою днів, учителеві. Ми подякує складаєм за працю, терпіння і поборений гнів. Учителю, будьте міцні здорові, хай Бог вас від зла і недолі границь. І хоч ми у школі не рідні по крові, навіки у нас праця, навчальна рідниця. Вам наші любі вчителі, на небосхилі світить зірка провідна. Ми всі бажаємо, дорослі й малі, і нехай ніколи не згасав вона, бо найголовніше ремесло дітей учити, людям на добро. Якраз до свята квіти розцвіли. Їх хочемо вам подарувати за те, що ви в дорогу нелегку ведете на в життя з порога хати. Дорогі наші учні, батьки Дорогі друзі, сердечно вітаємо вас з Днем Знань, початком нового навчального року. 2022-2023 навчальний рік вступає в свої права в нелегкий для нашої країни час. Продовжуються військові дії. В щоденних боях з підлим ворогом наші воїни-герої захищають кожного з нас наближаючи перемогу України. Віримо в них і сердечно дякуємо. Сьогодні наша шкільна родина поповнилася найменшими школяриками. Вітаємо наших першокласників на святі їх першого дзвоника. Це особливо хвилюючий день для першокласників, а особливо для їх батьків. Адже перший дзвоник знаменує початок шкільного життя, зустріч дітей із першою вчителкою. Попереду у вас, дорогі першокласники, нова і повна загадок Країна знань. Хай ваша подорож у ній буде яскравою і радістю. Раді вітатись і спілкуватися з усіма учнями школи. Радіємо особистим успіхам кожного з вас. Бажаємо вам нових досягнень та постійного прагнення до нових знань. Дорогі друзі, нехай сьогоднішній день випромінює для вас добро і світло. Здоров'я всім, нові зустрічі, надію, віру в перемогу і мирне життя. Добру путь, країну знань.